وجبة طعام تناولها جميع الناجوم من الأزمة القلبية بحسب اعترافهم تعرف عليها قالت بسائل إعلام متخصصة نقلا عن ناجوم من الأزمة القلبية أنهم تناولوا الوجبة نفسها قبل ساعات من تعرضهم للحالة المرضية المميزة مما دفع الخبراء من جديد للتحذير من الإفراط في تناول الطعام وفقا لموقع إكسبريس، فإن الخبراء أكدوا أن الوجبات الثقيله ترهق القلب ويمكن أن تزيد من خطورة الإصابة بنوبة قلبية لذا وصلت دراسة سابقة إلى أن عدد النوبات القلبية يميل إلى الارتفاع مع اقتراب عيد الميلاد، ورأى خبراء أن السبب في ذلك جزئيا يعود إلى الطقس البارد وانخفاض ممارسة الرياضة والضغط العاطفي، وكلها معروفة بأنها تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، إلا أن الخبراء أكدوا أيضا أن الإفراط في تناول الطعام من المحتمل أن يكون عاملا أيضا، وخاصة بعد أن نتائج إحدى الدراسات التي كشفت أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات سقيلة بشكل غير عادي هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أربع مرات في غضون ساعتين من تناول الطعام وخلال الدراسة سأل الأطباء في نيو والينيارز 1986 المصابين باحتشاء عضلة القلب عن الوجبات التي تناولوها قبل محنتهم ومن بين هؤلاء اعترف 158 بتناول وجبة سخيلة في غضون 26 ساعة التي سبقت النوبة قبل و 25 من منهم تناولوا الوجبة كبيرة قبل ساعتين من النوبة ومؤخرا قال الدكتور إلسون زينكي أن الوجبات الدهنية ترهق القلب بشكل خاص فهي تساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم كما في ذلك الوجبات الدسمة بشكل غير العادي تزيد من خطر الاصابه بنوبة قلبية وربما بسبب تغيرات في تدفق الدم وزياده معدل ضربات القلب وضغط الدم بعد تناول الطعام واضافت اذا كنت تعاني من امراض القلب فخذ من الاطعمه التي تحتوي على نسبه قليله من الدهون والكربوهيدرات وابتعد عن النسب العاليه من الدهون ولا سيما وجبه كبيره او عند تناول الطعام في الخارج كما أشارت إلى أن انتفاخ المعدة يمكن أن يتسبب في تسارع ضربات القلب وعدم انتظامه، ويعرف هذا التغيير في نظام عمل القلب المعروف باسم عدم انتظام ضربات القلب بالنوبة القلبية أو القصور في عمل القلب، وبدورها قالت أخصائية أمراض القلب شايستا مالك في الأشخاص الذين يعانون بالفعل من انسداد في الشرايين، أي تحويل للدم بعيدًا عن القلب يمكن أن يؤدي إلى ذبحة صدرية أو الألم في الصدر، وبهذا الخصوص توضح مؤسسة القلب البريطانيه ان العلامات التي تشير الى اصابتك بنوبه قلبيه تشمل عدم الراحه في صدرك الذي يحدث فجاه ولا يختفي ومن اعراض اصابتك بالذبحه الصدريه تشمل ايضا الشعور بالالم الذي ينتشر اسفل الذراعين او الى الرقبه او فكك او ظهرك او معدتك وقد تشعر ايضا بالغثيان والتعرق وضيق في التنفس جميع هذه الاعراض تدل على الاصابه بالذبحه الصدريه فننصح جميع مرضى القلب بالابتعاد عن الوجبات الدهنية الثقيلة وخاصة في هذا الوقت